All. All the rights belong to Erson Brits, so give up for them, for the instrumental, text, hit lyrics, Crip Pantera, a kakiga, oh, oh shit track. This is a fucking track, Highlight la joc, hai treci cu noroc. Poate moara asta stă pe loc What the fuck, is sublim pentru tine, what the fuck, lol Știi prea bine, ey, let's go, like a ce se, se ceri, go Ce se stiu, in tara asta nu-mi dau sa mor De cand ceau cu a muri, frate o zi că stă Pe zic ca sta pe si baga la parate, ei, hey. hey. hey. Baga la parate, ei. Hey. Bagă la parate vezi înveți fructul ăla Să-ntoarce pe spate Nivel pe la vina ta Îi ceva Ei! Bagă la parate Am zis, bagă la aparate Îți bagă în subdominal Acel joc de E se va tari Tu te va calari Intentul să alim game astea De nu pe vin Intentul să alim Intent să beau Cu mischi sec îmi place viața de la școală. Nu mai improvizez, am luat fixul Poate simplu să scriu și eu înțeleg, Da inteleg ce zici, am inteles, am ascultat Lumea rea zice că eu v-am plagiat N-am plagiat, ea ca voala azi bagat De numele meu v-a folositi Asa lac, like, caia te Caia te la boca, nu mă n-a Cu show-ul tau, ca vin cu rog Chiar vreau cafela, my friend so Mi da ca un beat-ul asta sub green Nici mic, macabre, macabre the end This is the show, ea sa moara pentru 50 cent, două azi zis 15 cent Tu credeai că zipezi 33 la cașet, Uite că Jesus a plecat cu semințele alea de marijuana de la pantarat Fiecare se duce și se dă mare S-a Dar că alții, bagă poate șapte parcare Parcă mi s-a părut, bagă la cap capăt peatră patru, adevărat